Korozatban sokáig nem, tehát nem tudták, mi a bajom, míg végül kiderült, hogy szklerosis multiplexes vagyok. mint 22 éve vagyok beteg. 16 éves korom ott a szívom majd napig használom, mivel óriási idegi fájdalmaim vannak, idegi görcseim vannak, és, és ha néha a szívok, akkor elmúlik. Fél-négykor vagy fél-háromkor rám jön hajnalba, Hát, nem tudom elmondani, ez így belőrű fáj, belülülül fáj, valami borzasztó gerincem jön és, és megy le a fájdalom a lábomig. Ég a karom, ez nagyon brutális, nagyon brutális. Az első szívástán ez megszűnik, ez kezd csillapodni, és megszűnik teljesen, szóval, mint egy gyógyszerre, úgy, úgy is nézek rá, a nem mint egy gyógyszerre. Úgy, úgy is tartom, hogy gyógyszerek köz. Mint egy gyógyszer. Ez nekem egy gyógyszer. Végül is bűncselekmény, amit csinálok. Ha, Magyarországon ez bűncselekmény. Az azt mondják, hogy tudatmodosító. Szerintem a betegségemnél nagyobb tudatmodusító nincs. Nem létezik. Hullámokból rám a, a depresszió, a fáradtság, a fájdalom. És ő ezen segíts. Dob egyet, de ez csak délig. Reggeltől délig aktív vagyok a fűtő. utána alszom 4-5 órát is, de utána kész. Kaphatnánk egy kártyát, mint külföldön, mehetnénk, kivásáradnánk a kannabiszt. A Ez onna normális, szerintem. Kulturálta volna, ugye? Mint most. Mint most a, a sunny utcákon, sunny módon megvenni a sunny anyagot. És sunnyba beesni mert muszáj. Na, mert muszáj. Sokan nem is tudják, mi az az aszkelózis múltiplet. Nincsenek az emberek tisztában a betegségemben. Minek vagyok ilyen bódú, ha nem szok, akkor is bódúd vagyok. Úgy nézek ki, mint egy részeg. Mondok egy példát. tegyük fel, neked fáj a fejed, rettenetesen. És egy nap azt mondják neked, hogy ezt a gyógyszert már túl nem szeded, kész. Ami csillapítsa a felfájásodat. Hogy lehet így élni? Hogy lehet élni fájdalommal? Mindenki félti a kis egzidenciáját, a munkáját. Senki nem akar törvénye birkódni, mert senki nem akar. Én se szeretnék, de nincs mitől félnem. Mert amitől féltem, az bekövetkezett. Ez legyen a legkisebb bajom. Mert olyan nagy bajon előttem, egy a balta lobog a fejem felett, hogy, hogy egyszerűen nem is érdekel. Mert ma, honnan belekerültek tolókocsiba. Mit csinálj? Mit csináljak? És még rajtan kívül többen is mondhatnánk, hogy mit csinálj ne? Mindenki mindent kipróbál. Ezt mondja az orvos is. Köteleségünk mindent kipróbálni. Ezt, ezt nem lett kielvenni, ez egy trauma. Érted? Mikor két lábon jársz, és, és egyik napra a másikra megkapod ezt a botot. <gül> Senki nem tud valamit kezdeni. És az orvos, senki, senki, akkor mit csináljak vele? Hátamra teszem, elszök egy Spangli, tudom, hogy jól leszek, nem lesznek fájásaim, és lesz erőm ahhoz, hogy menjek valamire. Menjek sétálni, vagy találkozgassak emberekkel, Hogy ne befele forduljak, elő, egy kicsit kifelembosan. Értitek? Na. Úgyhogy én így gondolom.